Шановні друзі, з нами зараз дуже цікавий гість, це Марк Железняк, повний професор Фукусімського університету, лауреат державної премії України за Чорнобильські дослідження. Марк Железняк працює зараз в Японії і працює з 2013 року. І, власне, в Японію Марк Железняк з України потрапив із позиції завідувача відділу моделювання навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Пане Марку, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю українських глядачі. А я точно знаю, що ви в Японії дуже пильно стежите за російським вторгненням в Україну. Ви переживаєте, ви демонструєте свою патріотичну позицію, підтримуєте Україну. І ця ситуація, коли росіяни захопили, російські окупанти захопили дві по суті дві українські атомні станції. Ну Чорнобильська вже визволена. Запорізька досі перебуває під окупацією. Ми з вами почнемо з Чорнобильської станції. Ви як фахівець. Що ви можете сказати, наскільки небезпечною була ситуація, коли Чорнобильська станція під окупацією, персонал працює, але працює під наглядом російських військових і якихось там експертів, і можливо спеціалістів, і був період в березні цього року, 2022 року, коли станцію було знеструмлено, це була небезпечна ситуація, оскільки, так, реактори не діючі на Чорнобильській станції, але є сховище ядерного пального. Оцініть, будь ласка, наскільки небезпечною була ця ситуація. Я не просто спостерігаю, сталося так, що я приїхав, до, бо запрошений був до Японії, щоб викрасти досвід з розробки методів прогнозування забруднення річок України після Чорнобильської аварії, прийзався в Рипеті, Дніпра, розробки методів оцінки ефективності водоохоронних заходів викрасити для японських річок. І моя основна робота тут була японські річки. Але Україна не відпускала. І тут знайшов такий фонд державний, який підтримував проекти технічної допомоги, як тут кажуть, слаббідним країнам. А Україна по доходу на душу населення це складається як слабідна країна. І цей фонд, він фінансував проекти, які мали таку наукову, це технічна допомога країни, в той же час це і якісь наукові проблеми, яка має загальне світове значення. Фонд здобається САТРЕПС, фінансується японським агентством міжнародного розвитку, японським міністерством науки. І ми подали заявку, наш університет, отримали, виграли цей конкурс, отримали 5 мільйонів доларів від цих, на проект 5-річний для, покращення управління Чорнобильської зони. Основна ідея проекту була така. Після Фукусімської аварії, знаєте, 11-й 11, 11 рік, коли ми стартували це, в 2017 році, це було лише 6 років після аварії на Фукусім. А в той же час, на той, на той період, вже 30 років після аварії Чорнобильської практично. Але що ми бачили? Що навіть за цей період, після 7 років після Вкусінської аварії, територія Вкосінської зони була зменшена. В той же час, як територія Чорнобильської зони, як вона була встановлена наприкінці 80-х, так вона стоїть до сьогоднішнього дня. І тому високий уровень, як скажемо, радіофобії при тому, що Цезі розпався що вже більше 30 років, 30 років перед розпаду Цезії, що в два, два рази менше. Зараз, якщо приїжджаєш в дітятки, це чек контрольна точка в'їзду в зону, їдеш далі, кілометри, кілометри, традиційна безпека така, як і в чистих регіонах. Але є, в тому числі, психологічні бар'єри, адміністративні бар'єри змінити. І тому була ідея, що японські фахівці, ці гроші, по перше ми десь 1,5 мільйона доларів на обладнання науково-далі України, ми включили кращі 12 інститутів українських в цей проєкт. І разом з японськими фахівцями двох університетів. Перш за все, досліджували особливості динаміки ордіоноклідів в Чорнобильській зоні, з задачою практично вийти на рекомендації, як можна змінити управління зоною, безперечно можна його змінити, з урахуванням того, що вже було великі зміни. Тому з 87-го року я кожен рік мав 5-6 відряджень до України, і е, це перед війною ковід, де зараз сповільнив ці обміни, тому дуже тісні контакти всі останні роки з нашими фахівцями, з підприємствами зони, і спільна робота, і наше обладнання, яке ми, японці, поставляли, працювало. І тому, звичайно, коли все почалося, це була причина дуже великого укривання. Крім тих двох причин, як про які ви сказали, що це сховище топлива, це і радіаційна зона, і сам об'єкт укриття ми, ми сьогодні відмічаємо – Річницю з, будову, з першого саргафагу, але був потім затворений так, другий саргафаг, новий вибезпечний конфаймер то, що в ньому, але, було, але це не було найбільш моїм хвилюванням Моїм хвилюванням було інше, моїм хвилюванням було те, що, е, звичайно, це було хвилювання про людей, які працювали на станції е, е, і були захвачені, але був ще інший, е, інший привід е, 6 квітня в декількох державних російських виданнях була опублікована перша публікація про те, що обвинувачення України, що Україна працює над брудною бомбою. Причому це була досить велика публікація, анонімна, з посиланням на яких відомі джерела, десь 5 аркушів, де, по-перше, розповідалось, хто в Україні, що робить в галузі ядерних досліджень і було видно, що писалися на фахівці. І були навіть після цього прямі обвинувачення, що Україна на обвинуваченніку Чорнобильської станції силими Інституту проблем безпеки е, атомних електростанцій, директор, академік насорства, е, розробляла брудну бомбу. А в той же час е, мають оцінувачення, що вона розробляла брудну бомбу з тих радіоактивних речовин, які знаходяться на станції. Ну, Максимально просто поясню. Представимо себе, що хтось заліз внутрі саргофагу, не? і, як то кажуть, набрав десь, десь, як зветься, паливо вмістиме маси, топливо, сидіжаючі маси, тобі ж ті остеклені частини того топлива, які залишилися внутрі, дуже радаптивні. Обклав це якоюсь звичайною. Вибухівкою і взривав цю чорнобильську бомбу, таку, десь там під ворониж. І така провокація, о, загроза такої провокації здалася дуже великою, тому що станцію вони захопили, працівники під пресом. І моїм найбільшим хвилюванням було саме пов'язане з тим, що вони почнуть цю провокацію. Тому це було совершенно зрозуміло, це було зроблено, як така закладка під важливу провокацію. Але це в той же час вони запустили своїх біолабораторій, бойових камарів, і там мабуть десь на верхах цих креміновських старців вони вирішили, що мабуть для практичного росіянина було більшою загрозою від біолабораторії. тому вони цю карту не запустили. Але якщо ми кажемо про ці небезпеки, які були, то тому це була перша небезпека, що ворожа армія захопила майданчик, захопила високо е, е, таке сховище, практично цей саргофак є сховищем дуже високоактивних матеріалів. І це був дуже великий ризик. В тому числі були ризики пов'язані з тим, що е, коли були там обстріли і втрачалися енергопостачання, то була загроза, пов'язана з аваріями на там, де зберігалися топливо, були загроза пошкодження самого нового безпечного конфайнменту, цього великого металічного нового саргофагу, який на старим шотері. І в той же час ми тут науковці всього світу разом я того прикладу до цього групу, до цієї організації цієї міжнародної, працювали над оцінки цих ризиків, тому що після того як завершилося дослідження по Чорнобильської аварії, безпосередньо гарячі раки. 80-х, початок 90-х. Наш науковий колектив разом з європейськими вченіми розробляв європейську систему прогнозування наслідків аварій. Це тобто на одному комп'ютері системи 2000 зараз використовується в тому числі в Україні, в багатьох країнах світу, йдуть розрахунки. Якщо станеться аварія завтра, треба знати металогічний прогноз, куди піде вітер, де будуть опади, і будуть ті розрахунки для того, щоб визначити те зони, з яких потрібно перезапевти людей евакувати. І ми цю систему в контакті з нашими українськими колегами, німецькими колегами, японськими колегами поставили кажуть, на бойове дежурство і кожен день в комп'ютерах в Україні, в декільких місцях, в комп'ютерах в Германії, в Японії йдуть вибухи на Запорізькі станції, і для сьогоднішнього дня, де кілька рази в день рахують енергетики. розраховуються зони найбільш небезпечні, зони контрзаходів. В тому числі, я приходжу до Чорнобилю, також проводились розрахунки, пов'язані з цією аварією, яка, була в, яка могла бути на цих сховищах топлива в Чорнобильській зоні. Але об'єктивності скажу, що е, е, масштаб цієї аварії, що насталося, був значно менший, звичайно, ніж е, реальні Чорнобильські аварії. Але будь-яка будь, будь, будь орендаційна аварія – це е, дуже велика проблема, і тому все було, ми, контролювали, ми могли контролювати ситуацію. Головна проблема була безпорадності, тому що ми всі зрозуміли, що, що працівники Чорнобильської АЕС, що сама зона, що… Е, вони, а, а, і другий негативний фактор. частиною радіаційної безпеки є радіаційний моніторинг. До війни багато років створювалася, за підтримку Європейського Союзу, система моніторингу в зоні, і ми, як японці, також до цього докладалися. І будь-яка людина могла зайти на веб-сайт і побачити, який рівень част... забруднень в різних частях зони. Ця система перестала працювати на третій чи четвертий день після окупації. Вони відключили, розвивали цю систему, і ніхто не бачив, що там, там коїться і що робиться. І, і, і тому, коли ми вже кажемо, після, в період, вже після деокупації, побачили всі зруйновані лабораторії. Ну, ви були в Чорнобилі, ви знаєте, вам щоб це показували. Так, так. І наш японський проєкт ще продовжувався в цьому році, і ми. Тоді ці залиши грошей, частина обладнання, яке ми поставили за гроші японських працівників податків, було знищено, але, к щастю, не все. Тому що вам показували в аботоріях екоцентра, те, що можна було вкрасти, було вкрадено. Але складні прилади, вони просто не розуміли, що тут можна вкрасти. Тому з комп'ютера виковирювали диски, пам'ять, процесори, а коли, коли зробили до якогось петрографа, вони вже не знали, з якого боку до нього підійти. Тому значна частина обладнання, обладнання, вона сталася працюючою. Але, в тому числі, ми набрали там за допомогою багато образців, в тому числі, наприклад, там, в відомищах охолоджувачі зараз дуже великі сами, з дуже великим рівнем радіоактивності. А ми їх там ловили, тому що це, мабуть, найбільш радіоактивне живе створення на планеті були відібрані зразки цих тканин, цих самих, вони були там в рефіжераторах, в лабораторії в Чорнобильській екоцентрі, але все це, все це пропало, в тому числі і для науки. Тому, закругля, завершаючи це питання, тому практично ми не лише просто хвилювалися, ми працювали на тому, щоб проводити оцінки ризиків і як коли вже була зона, була, Після повернення зони, то почали поставляти обладнання одними з перших до чорнобильської зони. Ви згадали про це розграбовані лабораторії окупантами в Чорнобильській зоні. Так і там що цікаво, окупанти, окрім того, що вони виймали жорсткі диски з комп'ютерів, пам'ять активно виймали відеокарти. Мабуть, збираються майнити криптовалюти. Я так думаю, так пане професоре. Але яка фізика того процесу, про який ви згадали, що існувала небезпека, що може бути пошкоджено навіть цей металевий новий конфаймент? Існувала така небезпека? Це міг статись тепловий вибух? Ну можливо, ні, ні. не таких масштабів, як це було в Чорнобилі, так? А, але як в чому в чому була природа цієї небезпеки? Ну я б до цього казав, перш за все небезпеку пов'язано зі сховищем е, рівного палива. А відносно, відносно нового безпечного компаненту, що він себе представляє, під час аварії паливо – це така лава, як при виверженні вулкану. Вона пропалила нижчі бетонні етажі будови і протекла до носу. І це таке вітрифікована стекловідна маса до цього часу. Але є ризик, що з часом буде руйнування і може бути поступово перетворення його допилу. І тому ця велика установа, яка була створена, це вся ця будова. Одне з головних задань було підтримання внутрі цього саркофагу спеціального кліматичного режиму. Рівень вологості, перш за все. І тому. Була загроза, що у випадку, якщо окупанти не дозволять тому персоналу українському, хто там працював, залишився, вони працювали, звичайно, в такому режимі, що були зміни, і пряма відка залізнична від Чорнобиля до міста Пріп'ять, до міста Славутіч, яка знаходиться на іншому березі Дніпра, вже практично в Чернігівській області, але це місто доносять до Київської області півгодини години ти вже в цьому місті і там вже може відпочивати. Але ця зміна, яка була захвачена, вона працювала там е, практично весь цей час. І люди були дуже виснажені, е, е, важкі умови, і був ризик пошкодження від цього-цього обладнання. І тоді могли б бути пошкодження цьому кліматичному е, рівні. Реалість є в тому, що до кінця ніхто не знає, що могло би статися, якщо б. Було порушення цього критичного гриву. Є деякі розробки, які показують, що в деяких специфічних опять, умовах е е волугості може бути навіть якась така місцеві небезпечні ядерні ефекти всієї лаві. Це до кінця не можна перевірити, але була загроза, що таку широкомасштабну перевірку може нам учинити ця окупація. Це був також ризик. Цієї а ось ризик для сховища ядерного пального, як Ви оціните, от в ті критичні моменти? Там, там ризик такий, що е, там е, ці зборки, вони е, виділяють тепло і також, як у Фукусимі, е, одно таке сховище був вибух, якщо немає енергії, немає охолодження, яке забезпечується відповідними підводкою там, роботи насосів, подачі там, хлоруючої рідини, буде тепловий випуск. І ми, ми, в цьому сенсі ми переходимо на ситуації, пов'язані з Фокусимою, вони пов'язані також з ситуацією з Запоріжем. тому що е, ті реактори, які існують, є фокусімські, фокусімські реактори, вони американські конструкції, але технічні рішення, які в них заложені, вони близькі до тих реакторів ВВР, ВІВР, які використовується на всіх працюючих станціях українських, це радянський реактор. А є принципова різниця між вибухом, який стався на Чорнобилі, і вибухом, який стався в Фокусі. Якщо поглянути, всі знають, що після Чорнобиля ця зона була аварії, забруднена, це землянськості. І також є плотули. Викуди були палива, уран в процесі ядерної реакції були в плутоні, а потім плутоні перетворюється в америці. Тому зона забруднення, наша зона забруднена і Стронцієм, і Цезієм. плутоні лежить дуже близько до самої станції, місто Припять, там ці мікрочастинки цього палива. Але в Фукусимі практично лише цезіям. Чому? Тому що Чорнобильський реактор – це був вибух такої гігантської брудної бомби. Це був такий вибух, який те, що було в реакторі, це паливо, розпорошило, викинуло велики, по великій території. І тому ці частинки палива, коли вибухали, вони потім знігти і був там і цей плутонії, Амірійці і Стронці. Це з мікрочастин палива. А вибух, який стався... А, а, і, і, в перші, і в перші години це вибух, це реактивний йод найбільш небезпечний. А це також це було. А вибух, який був у фокусимі, це лише редіактивний йод різний, і це цезі. Стронцю немає, плутоні немає. Чому? Тому що частинки палива не були виброшені. Це і, і, і інша, інша картина. А, а який, який був е, вибух це був вибух такої газової пароводневої суміші і ця пароводнева суміш вона включала радіаківний йод і вона включала цей але там не було цих мікрочастин, мікрочастин. і е, ті, ті вибухи які могли бути е, я повертаюся до, до Чорноболя, вони мали вирядіння що вони б зруйнували ці зборки але це був би вибух цієї газової суміші і тоді також може могло, могло бути бути вибух вибух ці. І тому, якщо ми прикладаємо вже мостик до Запорізької станції, яка так і зараз критала, для неї найбільш ймовірний був би такий же сценарій, не Боже, хто каже, як для Фукусімської аварії, це саме вибух пара пара Ситуація захопленій росіянами Чорнобильській станції, захопленій російськими окупантами Запорізькій станції, і на Фокусімі з рівнем небезпеки можна порівнювати я так зрозумів. Фукусіма це аварія, яка сталася. А тут ризики, які можуть бути. Мой месич такий, що цей ризик повторення не так Чорнобильської аварії, а. Кусімський, тому що, будь-за все, так спроектований реактор ВІВР, що він має такий же корпус такого, і великий, що руйнування реактора з викидом вже частинок палива – це не може бути повторення такого такому масштабі, як це було вчора. Я саме про це. Пане професоре, я вам дуже вдячний. Я дуже вдячний вам. І я сподіваюся, що все ж таки ми подолаємо і цю величезну, ну це навіть не проблема, це війна за українські атомні станції. Ви окреслили, наскільки це небезпечно, те, що зараз відбувається під окупацією. Я дуже вдячний, шановні, на зв'язку з нами був з Японії Марк Железняк. Повний професор Фукусімського університету, лауреат Державної премії України за, саме за Чорнобильські дослідження. Я нагадаю, що Марк Железняк працює в Японській науково-дослідній інституті, власне, в Фукусімському університеті з 2013 року. Пане професоре, дуже дякую вам, дякую за вашу дякую. позицію, за ваші знання. Я хочу сказати буквально два слова, на, на, прощаючись. Що я вже казав, що я працюю в міжнародному науковому середовищі. Дуже велика підтримка України. І ми японські колеги, і німецькі, і американські, і польські. І від світ з України. І ми переможемо. А і це буде, я сподіваюся, наступною темою нашої розмови. Отже, шановні, з нами на зв'язку був Марк Железняк. Пане Марку, дякую. Слава Україні. Дякую. Слава Україні. Героям слава.